Здравейте. Здравейте. Тази. Таз. Добре. А какъв е поводът този път? Моля. Роден ден. А, има ден. На колко става? На седем. Как ви дължа? 30 лява. Какво си ми купила? Сега ще видиш. Харесва ли ти? Да. Ще направя любимата ти лазаня. И торта съм купила. А татко ще дойде ли? Не знам, миличко. Обаче ще си прекараме чудесно. Дори и татко да не дойде, обещавам. Среди ми? Ей сега. Само да извадя продуктите. Най-после. Ани так му питаше за теб. Аз мога ли да ми на замаква твия? Разбира се. Ани толкова иска да те види. Кога ще дойдеш? След час, да, съм при теб. Ани? Ани? Да? Познай кой ще дойде да ни види. Татко ти. Татко ти ще дойде да ни види. За какво е всичко това? Как за какво? Дъстири да му рожден ден, забрави ли? Да. Да, разбира се. Може ли да им попълник? Ей сега. Е? Много хубав костюм. Ти ми го купи, не помниш ли? Разбира се, че помня. Толкова те харесвах него. Сега не ме ли харесваш? Може би. Може би да, или може би не. Как си? Справям се. Къде живееш сега? Не близо. Намерих си е на квартира. А намери ли си някое друго? Те глупости. Ти как си? Добре съм, сигурно. Все същото. Искаш ли нещо за пиене? Имам домашна лимонада. Да, да, може. Мерси. Добре за да се откъснеш от всичко това. Изглеждаш изтощена. Да, като пребита съм. Защо имаш някакво предложение или? Може би. И какво е? Япония? Винаги си искала да отидеш там. Христо! Токио, симпатичен хотел, близо до центъра, всичко е Проръчих и този, твоя... как беше? Твоя фестивал в Сапоро. Мисля, че би било добре двамата да си прекараме заедно там. Ани? Боже, Господи Христо, как си представяш, че ще зарежа детето и ще тръгна по света? Те тя има нужда от мен точно сега, от двама Таня. може Моля, да устои това. Зарежи тате. Как те зарежа? Не мога да си представя, че отново се опитваш да ме откъснеш от нея. На всичкото отгоре се правиш, че на я виждаш, на я забелязваш, не, не обръщаш никакво внимание. За Бога Христо, тя ти е дете! Стига вече, Сани, моля, те стига. Извинявай, стига. Не се притеснява, миличка, всичко наред. Изписи си лимонадата. Таня? Какво Изрично ти казаха, че не трябва да пиеш. Какво е това? Дай ми я. Да ти я дам. <същи> <същи> <същи> Някакви други тайни. Наркотити. Как не те е Не стига, че ни зарязат тук двете да се оправяме самия. Сега Тайна, ми даръжиш изметък. Та ти заряза Просто... Просто си мисли, че ако ти се махна от главата, ако Бе, няма известно време, нещата някакси от само себе си от шу... шумът, ще се оправят. Не знам, това. е... Сега вече съжалявам за а... това Сега си ти гарата, димиш на детето. Сега доволна ли си? Какво ти става? Къде знам, какво ми става? Сигурно аз се побъркам. Сигурно мен ме е хванало, не знам. Надявах се, като дойдя тук, нещата са се променили, да се оправили. А аз ли съм виновна? Как един път не се опита да я заобичаш, да, да поживееш с нея, да... Та, не стига са се поне веднъж, че ти дете Христо. Пристани да ми говориш за Ани! Разбирам, ти не искаш ли да бъдем пак отново заедно, всичко да бъде наред? Да искаш да опитаме, искам да се опитаме, да се опитаме, да бъдем да отново да заедно. Не... Разбирам, да... не искаш ли! Тръгвай си. Съжалявам. Казах да си тръгваш. Да се притеснявай, Ани. Всичко е наред. Всичко е наред. Искаш ли торта? Всичко е наред. Все пак, ако решиш, се. Можем да вземем с нас. Ягодка. Капни си ягодка. Мили той.